כעת שאנו מכירים את שיטת אוהילר, בואו נעשה תרגיל שבוחן את המתמטית שלנו, או לפחות את התהליך של שימוש בו. זה אומר להתייחס למשוואה דיפרנציאלית, הנגזרת של y ביחס ל -x שווה x מינוס 2y. נגיד שy שווה ל-g של x, הוא פתרון, משוואה דיפרנציאלית, עם התנאים ההתחלתיים, g של 0 שווה ל -k. כאשר k הוא קבוע, שיטת אוילר מתחילה ב-x שווה ל-0 עם גודל צעד של 1, שנותן את הערכה של G של 2 הוא בערך 4.5. ניצאו את הערך של k. שוב, המשמעות היא מתחילים עם התנאים ההתחלתיים שבהם x שווה ל-0, נשתמש בשיטת אוילר, k שווה ל-y עם גודל צעד 1, אז אנו נשתמש בצעד של 1 מ-0 ל-1 ושוב ב 2 ואז הערכה יתלנו ייתן לנו 4.5, ולכן זה, זה שיתכנו ב-K, ניתן למצוא מה-K ייתן לנו, עבור G של 2, שיהיה בערך 4.5. זה מומלץ לעצור את הסרטון, ולנסות למצוא בעצמכם, בהנחה שניסיתם בעצמכם, כעת נעשה זאת יחד, ונעשה את אותו דבר, כמו בסרטון הראשון שלו, אילר נסרטט קו יותר מדויק, זה בערך מדויק אבל זה מספיק טוב נרשום טור X נעשה מקום ל-Y ונעשה קצת חישוב פה, y ל-DX כעת נתחיל עם התנאים ההתחלתיים שלנו כאשר X שווה ל-0, Y שווה ל -K. וכך מה תהיה ההנגזרת שלנו בנקודה זו. y-2x שווה ל-3 dyx, 3 כפול 0, מינוס 2, 2k, שזה שווה ל-2k. כעת ניתן להגדיל בצעד אחד נוסף. יש גודל לצעד של אחד בכל צעד. נגדיל את x ב-1. נהיה ב-1 מה יהיה ה-y החדש שלנו? אם מגדלים את x ב-1 שלנו מינוס 2k זה אומר שאנחנו מגדלים את y ב-2k אז מינוס 2k אז k ועוד מינוס 2k זה מינוס k אז ההערכה שלנו בשיטת Euler נותנת לנו את הנקודה 1, מינוס k ואז מה נקבל? כשיפוע שמתחיל בנקודה זו, אז 1, מינוס k, השיפוע שלנו יהיה 3 כפול ה-x שלנו, שזה 1, מינוס פעמיים y שלנו, מינוס k כעת, זה שווה ל-3 ועוד 2k, אז נעשה עוד צד של 1, אז אופס, נגיע ל-2, כעת זה האחד שאנחנו מעניינים בו, כי אנחנו מנסים להעריך G, אנחנו חולמים להגדיר שהערכה שלנו נותנת לנו עבור Y כאשר X שווה 2, יהיה לנו משהו שמובוטא עם K, אבל נאמר שזה יהיה 4.5, שאנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לפתור K. אז מה זה יהיה? אם את X ב-1, אמרו מלהגדיל את Y ב-1 כפול 3 ועוד 2K. אז נגדיל ב-3 2K, או מינוס k ועוד 3 פלוס k, ושתי k נקבל 3 ועוד k. ונאמר לנו שהערכה שלנו מגיעה ל-4.5, אז 3 ועוד k שווה ל-4.5, אז k שהתחלנו איתו חייב להיות, אם אנו רק מפחיתים שלוש בשני הצדדים, זה עשרוני כאן, זה חייב להיות, שווה ל-1.5, וניתן לוודא זאת. אוקיי? אם תנאים התחניתים שלנו כאן, אם g של 0 ל-1.5, אם שמים 1.5 כאן, אז כאן נקבל 4.5, וסיימנו.